בשיעור הזה אנחנו רוצים לפטור סדרה של בעיות, רק כדי במת לוודא שאנחנו יודעים מה אנחנו among קווים מקבילים, ועם משולשים, ועם כל השאר. יש לנו כאן בעיה קלאסי. מה שנעשה, זה למצוא, ו MANDATE כל המידע הזה שכאן, יש לנו כאן משולש, ויש לנו כאן עוד משולש, נתונות לנו רק חלק מהזוויות הפנימיות של המשולשים האלה, ו�에 Buck This App. אנחנו רוצים למצוא את המידע של הזווית הזאת. שכאן. ולמצוא מהו סימן השאלה הזה. אתם תרצו ודאי להתחיל רק עם מה שאתם יודעים על סכום גודל הזוויות הפנימיות של משולש. ואולי קצת ממה שאתם יודעים על זוויות משלימות. ייתכן ואתם רוצים לעצור את השיעור כאן ולנסות לפתור זה לבד. לפני שניתן לכם את התשובה. הדבר הראשון שתגידו, לפתרון בעיות כאלה, בהם נותנים לכם כמה זוויות ואתם צריכים למצוא את הזוויות האחרות. להתבסס על העובדה כי סכום זוויות פניות במשולש שווה ל-180 מעלות. במקרה הזה אין כאן קווים מקבילים, אבל יתכן ותפגשו באחת עם קווים מקבילים וזוויות משלימות וזוויות מתאימות. פשוט מצאו דברים שאתם יכולים לחשב ובדרך זו אחרת אתם תוכלו לחשב מהערך סימן השאלה הזה. הדבר הראשון שקופץ לנו לעין הוא כי יש לנו כאן משולש אחד. יש לנו... את המשולש שמשמאל, ובמשולש השמאלי, נתנות לנו שתי זוויות. יש לכם שתי זוויות במשולש, אתם תמיד יכולים לחשב את הזווית השלישית, בגלל שהם תמיד תסתכמנו ל-180 מעלות. אז אם נכנה דות X, אנחנו יודעים כי X ועוד 50 ועוד 64, יהיה שווה ל-180 מעלות. או שאנחנו יכולים להגיד X ועוד 114 ל-180 מעלות. אנחנו יכולים להפחית 114 משני האגפים, של המשווה הזאת, ונקבל כי x שווה ל-180 פחות 114, אני חשב 80 פחות 10 זה 70, פחות עוד, פחות עוד, 4 זה 66, כלומר x היא 66 מעלות, ואם x היא 66 מעלות, הם יכולים למצוא את זאת ששם, זאת עוד זווית, שלא קשה כל כך לחשב אותה. נכתוב זאת כך, x שווה ל-66 מעלות, אם אנחנו, אם אנחנו יודעים מהי הזווית הזאת שכאן, אם אנחנו יודעים כי הגודל של הזווית זה 66 מעלות, אנחנו יודעים כי ה layouts משלימות עם הזווית הזאת שכאן. הצלעות החיתוניות של הזווית, השלוחה, תהיינה צמודות. אם נחנה את הזאת שכאן y, אנחנו יודעים כי y ועוד x תהיה נשוות ל-180 מעלות. ואנחנו יודעים כי x שווה ל-66 מעלות, זה 66. אז אנחנו יכולים להפחית 66 משני אגפים. ואנחנו נקבל כי y שווה ל-180 פחות 66 שווה ל-114. המספר הזה בטח נראה לכם מוכר. שימו לב. כי 114 זה בדיוק אותו דבר כמו סכום שתי הזוויות האלה. האמת שזה משפט כללי שנרשום. נרשום אותו בצד. רק כדי להוכיח לכם. אם יש, מש... אם יש לכם את שתי הזוויות האלה, והמידה של הזווית הזאת היא A ושל הזווית הזאת b, המידה של הזווית הזאת יהיה 180 פחות זזה זавית שכאן, וזה זавית אצט, שנקשבת חיצ, זавית חיצונית. בדוגמא אצט, 왜 חיצונית? בדוגמה שלנו זוט, זה זавית החיצונית שלנו. ויהי משלימה ל-180, a א, פחוט ב. אז זавית אצט, ועוד 180 a א, פחוט ב, שווה ל-180 מעלות. נחנהת זавית אצט 왜? תקבלו כי 왜, ועוד 180, פחוט א, ב, שווה ל-180 מעלות. אפשר להפחית 180. משני האגפים. ואתם יכולים להוסיף A ועוד B לשני האגפים, נקבל A ועוד B, ועוד A ועוד B. נגמר לנו מקום כאן באגף ימין. אתם תשארו עם, זה מתבטל. באגף השמאלי אתם תשארו עם Y, והאגף הימני יהיה שווה ל-A ועוד B. זו תכונה כללית. אתם יכולים להבין את ההיגיון לבדכם. פשוט הסכום של מידות הזוויות הפנימיות, של משולש מסתכמות ל-180 מעלות. ויש לכם כאן את הזוויות המשלימות, או שתבחרו בזווית החיצונית שכאן, זה שווה לסכום של הזוויות הפנימיות המרוחקות, המרוחקות, המ... פשוט לעשות צאט ארגונומטריה, ותראו כי y שווה ל-a 14, 100 ו-14, b מעלות, כפי שהראינו. קודם כל זה שווה ל-60 54 מעלות. בכל מקרה, זה לא משנה איך עשינו זה, את זה שלב אחרי שלב, או שמוספיק שתדעו את התכונה הזאת, וממנה להמשיך. אם אנחנו יודעים כי y שווה ל-114 מעלות, אנחנו מעדיפים לעבור על זה כל פעם החדש, רק כדי להיות בטוחים שאנחנו לא קופצים למסקנה. אם y 114 מעלות, אנחנו יודעים מהי הזווית, אנחנו קיבלנו את הזווית, הזוויות האלה בהתחלה, ידענו כי יאלינו למצוא את הזווית השלישית במשולש, אם זה z, אם את סימן השאלה, זה שווה ל -Z. אנחנו יודעים שz ועוד 114 ועוד 31, ש של מידות הזוויות. מידות הזוויות הפנימיות במשולש מסתכם ל-180 מעלות. זאת התכונה היחידה בה אנחנו משתמשים בשלב הזה. קיבלנו כי Z ועוד, מה זה? זה 145, נבדוק האם הם נס... עשינו נכון, 15 ועוד 3745, אז כן 145. וזה שווה ל-180, נפחית 145 משני אגפים של המשוואה, ואנחנו נשאר עם Z שווה ל-80 פחות 45, וזה שווה ל-35.